Чи варто додавати фіброволокно у вопняну штукатурку, щоб збільшити міцність та зменшити тріщина утворення? Ні, Тетяно. цього взагалі не варто робити. По декільких причин. В нас є стіна, ми з вами штукатуримо. По-перше, завдання штукатурки вирівнювати сантиметри. Тобто, якщо ми подивимося з вами нормативи по стіни, вони дуже завеликі, як для газоблоку нинішнього, але все ж таки вони присутні. Тобто, Загальне відхилення від вертикалі від горизонталі, сумарно може бути до 25 мм. Тобто, наприклад, 15 мм по вертикалі, 10 мм по горизонталі від осі, 10 мм по горизонталі, як пузо може бути і сумарно ви можете вийти на 25 мм вверху тому завдання штукатурки вирівнювати це, а завдання шпакльовки вирівнювати міліметри тому нормативи кажуть, що для штукатурки для високоякісного оздоблення норматив один прогиб на двохметрову рейку до 2 мм для простої штукатурки два прогибу до 2 мм на двохметрову рейку Зрозуміло, так. Але потім після штукатурки все ж таки йде шпаклювка. А потім ще якесь оздоблення. Наприклад, обої з тканини, бумажні обої, стеклохолст, флізелін, латексні краски. Якісь. Це всі фінішні матеріали, котрі еластичні. І якщо навіть під штукатуркою буде тріщина котра закривається шпоклівкою, то ця тріщина все одно не з'явиться на цьому оздобленні. розумієте далі в шпаклівку можна закласти малярну сітку котра виконує роль армуючої сітки для того щоб сховати цю паутинку від любого розчину тому що які б розчин не був але все, все одно мікротріщинки вони з'являються Якщо ми подивимося з вами норматив, то ми побачимо, що штукатурки більше, ніж М50 взагалі не використовуються. Це сучасне таке ноу-хау отрицательне, коли роблять штукатурки міцніше. Ні, я на одному з вторих вебінарів казав, що якщо ми подивимося на будинок в цілому як система, то виявиться, що штукатурка – це змінний елемент. Його чі, через 5-10 років потрібно збивати і замінювати. Це як е, угольний фільтр. Коли ви п'єте воду, потрібно кожні 3-6 місяців міняти, змінювати. Розумієте? Так от, штукатурка вона напитує всяких поганих речовин речовин речовини запах токсиний, все оце І тому, коли робиться ремонт в будинку, по-хорошому треба штукатурку збивати повністю і замінювати, зрозуміло, тому що спочатку запахи вбирає, вбирають обої, наприклад, потім шпаклівка, а потім штукатурка. Тому, якщо в будинку жили напротяз декілька десятиліть, штукатурку краще збити вона своє відпрацювала як фільтр тому що волога вона входить в стіну але ж вона і виходить вона постійно проходить крізь всі ці шари постійно розуміло ось тому не треба робити штукатурку міцніше нема такого нема от забезпечити адгезію до стіни так це потрібно змочування грунтовка так це краще зробити Далі, штукатурка для того, щоб зменшити трещину образування, вона затирається. Вон, як вібрується, затирається. І якщо там буде фібра, і фібра а фібра, вона, якщо гарно, ви її ну, змішаєте з розчином, вона може такими тягтися прямо за, за тюркою. Тобто буде незручно затирати, незручно працювати цією штукатуркою. Е, далі, вона пускай невелика, але все ж таки коштує кошти плюс більше трудоємкість цієї штукатурки і ось я вас підвожу до того що не треба там ніякого фіброволокна я вас прошу це не рожева таблетка від всіх болезні розумієте не треба вам цього